کسی نے پوچھا نہ مجنوس سے وسائل بھی فرما بردار ہو ماں باپ بھی سپورٹ کرتے ہو بیوی بھی ایسی ہو کہ ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہتی ہو اور بخاری کا کفران الشیر والا باپ گرم ہی نہ ہو اور دنیا کے اندر سارے وفادار دوست مل جائیں سارے اس طرح کے مل جائیں جو تائید کرتے ہوں اور تھپکی دیتے ہوں اسے جنت کہتے ہیں وہ دار و دنیا نہیں ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے جامو مل جائے گا آپ کو. یہ تو کڑوا گھونٹ ہے اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بنیادوں میں رکھنا چاہیے کہ پتر اے یاد رکھی یہ سخت سفر ہے زندگی کا یہ کسی نے دین کا عالم بننا ہو یا دنیا کے کسی مسئلے کے اندر آگے جانا ہو یہ سخت کاٹ ہے کسی کی اور ہم افسانوں میں بیٹھے ہیں وہ سنو سیون چل رہی ہے ڈزنی کی لائف میں افسانے ہی افسانے ہیں ہمارے منڈوں کے آج کل ویسے یہ کب نہیں تھے یہ شکاشکیاں گرم نہ ہوتی تو پھر امام بھی کیسے پیدا ہونے تھے اگر مارے نہیں کھانے دین کی لیکن جتنی قوم جلدی قوم یونس کی طرح ریورٹ کرے گی سسٹم میں جو مختلف قوموں کے ساتھ مقابلہ چل رہا رہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا اور ہم قریب آ جائیں گے ان کے مقابلے میں جتنی دیر سے جا, جاگے گا اور جتنی دیر سے استقاد ہوگا مینن جتنی دیر نیند سے اٹھے گا ہو جائے گا لیکن ٹینشن زیادہ ہے پھر اس میں تو جوانوں کو میرا یہی لیکچر ہے یہ امید تو نہیں توڑوں گا کہ چاہے پینتیس میں آ کھلے یا سینتیس میں آ کھلے یا بتیس میں آ کھلے کہ تو ریورس نہیں کر سکتا اللہ نے اس کائنات میں یہ رکھا ہے کہ لرننگ ٹو ان لرن اور تھنکنگ ٹو ون تھنگ اور کیے وے کو ان کیا کیا جا سکتا ہے مگر ترک مالا یعنی کر کے اگر آئے گا نا جلدی کر جائے گا تو میرا سوال ہے میرے شیروں سے ہمارے جوانوں سے ضلع اپنا کے ضائع کر کے کیوں آنا ہے شریکے میں عزت خراب کر کے واپس کیوں آنا ہے اس طرح زلیل ہو کے واپس کیوں آنا ہے کیوں زائع کر کے آنا ہے کیوں لمبا سفر کاٹ رہا ہے کیوں ہمارا لوٹا اٹھا کے اس اصول کو فالو کر کے پانچ سال لگام دے دے اپنے آپ کو سب تیرے ساتھ ہوں گے وقت جنا ہو جائے گا تیرے ساتھ کیوںکہ لانگ وے لمبا کیوں جانا ہے جب ہم کہہ رہے ہیں تجھے کہ گر جائے گا اس رستے پہ نہ کر مت بیٹھ اس کے ساتھ یہ تیرے بربادی ہے جس کے ساتھ بیٹھا بھی مت اس کے اندر وہ نہیں بنتا اس قابل نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھ سکے اور کسی نے پوچھا نہ مجنو سے یا لاتا تے کالی ہے یہ تیرا دل کیوں آ گیا اور ساڈی اکا کو تین پتا چلے گا کتنی حسی ہے تو باہر نکل